ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعْبُدُونِي هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا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 طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نساء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون